يا بنيتي رايح للذبح هاي اخر انفاسي العمر باكر متانيج السبي رجليج مو مالت جمور يا بنيتي رايح للذبح ها اخر العمر هاي اخر انفاسي العمر باشر امتانيك السبي رجلي مو مال يا اصغر إبنية من هالسما سبي رجلي مو مال الجمور رجلي اتشموه